Aquest mes de març fa 15 anys de l'aprovació de la primera llei d'igualtat al nostre país. Una llei que té com a objectiu assolir la igualtat d'oportunitats entre dones i homes. Els plans d'igualtat són una eina per arribar a aquesta fita tan necessària avui dia. Des de l'Ajuntament de Sant Feliu estem impulsant polítiques públiques actives perquè sigui realitat el principi d'igualtat amb l'objectiu d'assolir la igualtat real efectiva entre dones i homes, en aquest cas, en el context de les relacions laborals. El Pla d'Igualtat permet millorar la productivitat i la competitivitat de les nostres empreses, així com les condicions de treball, la formació de les treballadores i dels treballadors i la conciliació de la vida laboral, familiar i personal. Amb aquest vídeo presentem algunes de les bones pràctiques algunes empreses de la nostra ciutat, Soleil Sauret, El Mersen i Dian. El Mirall vam tenir el primer Pla d'Igualtat l'any 2009. Va ser una primera declaració d'intencions i des de llavors doncs, hem estat treballant fins ara doncs, aquesta última versió de, de l'any passat, no? de 2021, que vam signar tant la seva renovació com, com l'actualització. I, en aquest punt, doncs, no, destacar que la interlocució i participació amb, amb la representació dels treballadors, per exemple, i la plantilla en general, ah, doncs és constant amb diferents accions de, de diferent impacte. Quan nosaltres vam començar el primer Pla d'Igualtat, era una cosa molt innovadora, però després, a, a, a, a mida que vas fent i veus la diagnosi, parles amb els representants dels treballadors i tot això, doncs et vaig adonar cal has pues, d'integrar com una cultura d'empresa. De és el 2018, el, el nostre president ah. diu que hem de fomentar això, eh, és superimportant i es crea un comitè de diversitat. Apareix una, una xarxa, que és la xarxa WIN, que és Women Immersion. A, a partir d'aquest comitè es crea aquesta xarxa i es treballen una sèrie de punts per, per aconseguir aquesta igualtat. Això el que va fer el Pla d'Igualtat va ser una agrupació. No? Va ser fer una, una autoauditoria de les nostres polítiques i poder-les agrupar. No? I també mirar els números. El Procet final ha demanat molts de, molts de números no? per, fer, per fer el pla. Però per nosaltres, l'objectiu més principal és la informació. És a dir, que tota la plantilla és a picar que hi ha un Pla d'Igualtat, que existeix un Consell Assessor, que hi ha un protocol d'assetjament, amb qui s'hauria de dirigir en el cas de que tingués algun tipus de problema i jo crec que l'objectiu més principal és que eh, el personal ha de saber que existeix aquesta eina. L'objectiu del pla és mantenir sí si van trobar alguna coseta alguna pincelada molt, molt sutil que hi ha ja modificar com per exemple va ser ficar el W Compact el, el manual que donem quan entra entrar a empresa, fica el pla d'igualtat, el protocol d'assetjament, que potser abans ho teníem, tots els treballadors ho tenien a l'abast, o sigui, ho podíem mirar a la que tenen, a la web que en personal, però així, ja, des d'una entrada, i ja ho tenen tot clar. Vale? I li van donar tota la plantilla. L'objectiu principal del, del Pla d'Igualtat és erradicar la, la possible discriminació que pugui haver-hi per raó de gènere dins de l'organització i fer consciència. No? A, a partir de diferents iniciatives, Tenim des itineraris de, de formació, accions de conscienciació, per exemple, no? aprofitant el, el, el proper vuit tema, accions de diversitat i accions doncs, que ja són més retadores, eh, com revisió de polítiques transversals pues, amb l'objectiu de, de corregir aquestes desigualtats que puguin haver-hi de, de caràcter històric. Arribar a un, a un tant per cent, un 25-30% al 2022, de dones directives que tinguin càrrecs de responsabilitat. Que és cert que els sí, últims 3 anys, eh, donat, donat aquests anàlisis, les empleades han, han tingut un augment medi, eh, mitjà, superior que el dels empleats, no? precisament per això, perquè es, es fa veure que les estadístiques, sí, ostres, hi ha, hi ha un, una bretxa on podem on ens hi podem ficar i això ho, ho reflecteixen a, a totes les filials. Ah, hem identificat que principalment són les dones, i, i, i gairebé únicament les dones, les que són usuàries d'aquests programes de, de conciliació, no? assumint doncs, tota la responsabilitat de les càrregues familiars. No? Identifiquem eh, reduccions de jornada, eh, doncs, accessos en flexibilitat horària, sobretot tant per cura de fills com descendents de càrrec. Eh, les usuàries doncs, majoritàriament són, són dones no? i això el que identifiquem és que la corresponsabilitat familiar doncs, segueix seguint una, una assignatura pendent. Okay. La tendència és aquesta. Veníem de fa potser, 15 anys d'un 30% de dones, 70%. Ja anem amb un, un 40-60%. Amb, un, amb una plantilla de 150 treballadors bueno, també costa una miqueta. No? Que al final no són 20 que dius és que és molt fàcil fer això, o sigui un canvi d'un 1% o d'un 2% són 4-5 persones de canvi d'homes per dones. Llavors, això, bueno, de forma natural està sortint. Llavors, el que sí que em va sorprendre, però com a positiu, és que aquestes entrevistes que vam fer amb, amb tot el personal de l'empresa coneixien el pla de guantar. És a dir, coneixia que l'empresa tenia, tenia, tenia una cultura amb el Pla d'Igualtat sabia que era una diagnosi, sabien que hi havia objectius, sabien que hi havia l' objectiu per donar un consell assessor. I a més també sabien que n'hi ha un comitè d'igualtat que uneixeixen l'empresa trimeststralment per tractar aquests objectius. Una dificultat és doncs, l'actualització constant de normativa que ens ha obligat a repetir la diagnosi amb diferents, amb diferents formats, però bé al final tenir la diagnosi sòlida, doncs, també és el que ens ajuda a identificar quines són les mesures que poden tenir més impacte dintre de l'organització. Llavors clar tenim contacte amb, amb gent de tot el món i, i veiem que hi ha realitats molt diferents que a millor de nosaltres ara estem focalitzats en la conciliació i estem en aquest pas i en països que quen eh, eh, doncs que no poden les dones accedir a segons quins càrrecs o no les promocionen dintre de, de, de les empreses. Quan nosaltres vam impl implantar el Pla d'igualtat, no sé si arribarien a tres o quatre noies que, que conduïem. Ara és molt diferent. Ara sí que és briità que quan reps els currículums o, o necessites personal de deu currículums que t'entren per dir-ure d'alguna manera doncs potser quatre són dones. Això és un això sí, és un bon punt. Potser la dificultat més gran que hem trobat és, la primera gran quantitat d'informació que necessites i, i la forma d'obtenir-la. Al final tu la tens d'una forma i t'ho demanen d'una forma molt específica. I potser jo he trobat masses passes burocràtiques. S'ha de fer molta burocràcia i això comporta una gran implicació i esforç de, de, de l'empresa i per part dels treballadors que formen part de, del Comitè d'Igualtat. No? Perquè, al final, nosaltres som dos persones de la part d'empresa i dos persones de la part de, de la part social. I nosi, no? El que et permet veure és, dintre la teva organització, on tens els punts de, de millora. Després, que sigui un document participatiu a, amb els treballadors i les treballadores doncs, ajuda a enfocar, també, quines accions tindran més bona acollida, quines tindran més, més impacte i anar fent aquest seguiment que et permet El, el pla doncs et permet valorar l'efecte que, que totes aquestes petites accions o, o accions de més envergadura van tenir. No? Tenir el pla també t'obliga a tenir-ho tot uh, calendaritzat i et permet anar fent aquest seguiment i i que, sigui, i que no sigui només doncs, paperassa o, o, o burocràcia, no? sinó que tingui un, un valor real, sobretot amb les accions que, que deriven del pla. El valor, justament, és un valor de cultura de coneixement, de respecte, de voluntat a tota la plantilla perquè això es pugui dur a terme. I que, a més a més, ells han de saber que és una eina necessària i que s'ha de fer servir. Se senten que estan una, una, treballant a una empresa moderna diguem que es preocupa per tot per, per això i, i bueno, la, la contrapartida és que véen a treballar contents. Eh, no, hi ha cap problem, no hi ha cap inconvenient ni cap impediment o no se senten impedits en qualsevol moment exposar qualsevol tema eh, ja sigui al seu eh, cap, al el seu recursos humans, al directiu, sempre seguint els, els protocols de l'empresa però, però el, el retorn és, és gratificant. Si, si hi ha diversitat, si hi ha acceptació, eh, millora la productivitat, millora la presa de decisions, millora el, la relació, tu vens a gust. Eh, llavors, també fa sentir a gust dels clients si a gust, es nota. que jo parlam amb, amb companys de, dels sectors i dels recursos humans deia, no, és que jo feia això i ja ho deixo. No, no, jo crec que no és això. S'ha de fer, s'ha d'analitzar, s'ha de mirar bé i d'aquí treure conclusions i d'aquí, de les conclusions, treure objectius i anar cap als objectius. No, no és una cosa d'avui per demà, ni és, jo crec que és una cosa a llarg termini que s'ha de mantenir. Com hem vist, a Sant Feliu tenim empreses que aposten per l'igualtat als seus centres de treball. Encara que queden moltes per assolir aquest repte, estem segures de que la sortida per seguir avançant en el desenvolupament dels projectes empresarials i alhora créixer com a societat, és imprescindible fer de les relacions laborals espais democràtics de ple dret per a dones i homes. Si considereu que la vostra empresa és empresa és un exemple de bones pràctiques en igualtat entre dones i homes, o esteu interessades en rebre més informació de com emprendre aquest camí, no dubteu en contactar amb nosaltres. Moltíssimes gràcies.